Наш батальйон Свобода в складі 4-ї бригади оперативно-призначення Рубіж Ми зараз на бойовому змаганні, на доут хлопці з 4-ї бригади Рубіж стійко стоять на позиціях на поряд з нашими, де ми були під Бахмутом. разючо дають відповідь окупанту, знищують їх там пачками і, скажу так, жодних просування окупантам немає. Наші хлопці працюють професійно, якісно, і та всіна, яка до нас приєдна, вона там знищується ще на підходах. Вчора Генеральний штаб України такі обнадійливі новини оприлюднив про те, що російський наступ на, в районі Бахмуту та інших напрямках слабший. Також про це заявив і Валерій Залужний, який сказав, що завдяки дитинічним зусиллям Бійці Збройних сил України під Бахмутом ситуацію вдалося стабілізувати про це він сказав в розмові з сером Тоні Радакіном начальником штабу оборони Великої Британії Ну і Блумберг вийшла так само стаття яка каже що в принципі російський схожий наступ закінчується закінчується техніка і мобілізовані і до наступної мобілізації Росія швидше за все зосередиться на обороні вже захоплених територій от це теж е з вашими спостереженнями спостереженнями ваших побратимів які залишаються на найгарячіших точках збігається е -е, Ну Кацепня продовжує поки що перти в них вистачає зараз ще ресурсу, вистачає поки що техніки. В них, на жаль, ще дуже багато є артилерійських снарядів, мін, мінометів, установок артилерійських. Так воно старе, так воно радянське, але в них його багато. Там є інформація вже, що Кацепня знімає своїх глибоких тилів з консервації Т-55 і Т-54. Ну, тобто весь ми там обрух, який не те, що застарів, а який, в принципі, ще не просто там сторічної давнини техніка вона знімається з резервів і кидається в бій на знищення ну однозначно вона не витримує ніякої конкуренції з сучасною технікою з технікою яка нам надається від наших західних партнерів вона надходить а ми однозначно потрібно більше і швидше якщо порівнювати її з танками ті що заходять до нас там якому парт то власне ну ну те це 55, це просто бляшанка, яка розноситься і все. Але якщо порівняти, що в них його багато і в них його тисячі, то, звісно, звісно, для нашої піхоти це величезні титанічні зусилля, адже як би воно не було, це важка техніка, броньована техніка і техніка, яка стріляє за декілька кілометрів. Не дуже влучна, але стріляє. Кацапня продовжує свою поки що тактику, Жуківську стару радянську тактику, це нищення артилерійським вогнем спочатку, потім наступання в декілька ешелонів піхоти. Причому перші ешелони, які йдуть, це виключно смертники, яких власне в більшості свої ніхто не забирає, вони там і лягають. Я щиро сподіваюся, що ці моменти, які зараз відбуваються, це останні потуги кацепні до якихось масованих атак, і що наш анонсований весняний наступ, ми дуже скоро до нього доготуємося. Підготуємося, і ми з батальйоном «Свобода», і інші підрозділи доготуємося, отримуємо нове якісне озброєння в достатній кількості для того, щоб вибивати цю нечість. І дуже крепко опанемо по окупантам. Мінімум дійдемо до кордону. А далі будемо чекати на час. Коли кажете про достатню кількість нового доброго озброєння, то достатня – це скільки? І власне, чого зараз якраз дуже бракує нашим хлопцям і дівчатам? Достатня кількість це стільки, скільки зможемо, скільки, скільки нададуть, але максимально можлива кількість. Сказати точно ну, це, це неможливо, це жоден не скаже, яка конкретна кількість нам потрібна. Все потрібно і чим більше, тим краще. Потрібні зараз першочергово потрібні артилерійські установки, міномети, гаубиці і так далі. Тому що в будь-якому випадку перед будь-яким штурмом іде підготовка до штурму, іде теж артилерійський обстріл, іде Для... обстріл по позиціях окупанта. Причому що ми б'ємо влучно. Ми це наша земля. Ми не зацікавлені в тому, щоб її знищувати, щоб знищувати села, міста і щоб нищити в принципі, населені пункти, тому що це, це земля наших братів, це земля наша, наших батьків, дітів, ми, не, ми просто не маємо на це права. Тому наші хлопці, вони б'ють надзвичайно гучно. Я раніше говорив, ще раз повторююся, що... Наші хлопці, ми з мінометної батареї батальйону «Свобода» вже навчилися з другої міни потрапляти в ціль. А якщо ми це перемножимо на новітню установку, на новітню міну, яка більш прицільніша, ну то цей, цей результат можна доводити до, до 90% гучності. Хлопці, які в нас вміють цим користуватися, які користувалися, які, ну не побоююсь слова, вже справжні рекси, вони вміють це робити, знають, як це зробити. І робили це, знищували, ми, коли ми були в зоні під Пахмутом, знищували окупантів пачками, знищували їхні боєкомплекти, знищували їхні склади БК, техніку, все знищувалося на підходах. І за рахунок цього, знову ж таки, в цілому дуже багато хлопців з нашої піхоти. На жаль, на жаль, звичайно, втрати є це війна. І ми пам'ятаємо кожного нашого героя, нашого титана і будемо пам'ятати. І ми за всіх них помстимося знаєте пане Романе ви тут казали про те що вони там Т-55 Т-54 незабаром будуть відправляти і ми, ми тут жартували просто як анекдот буквально жартували в студії про те що там скоро вони почнуть Т-34 забирати з постаментів які вони стоять в містах вчора бачу, побачив що в Соловйова російського пропагандиста був якийсь військовий експерт російський не знаю як він називається який, власне, це запропонував прямим текстом тому прямому етері. Він сказав, що давайте, якщо у нас зовсім не буде танків, нас Т-34 будемо знімати і підготуємо з їх, має вистачити на одну танкову дивізію. Я не знаю, як це звичайно прокоментувати, але які треба зробити, не знаю, висновки з цього. Вони вже самі серйозно вірять в перемогу, чи вони настільки фанатичні, що будуть воювати в кінці, вже не знаю, з сокирами. Я думаю, що там той бункерний сидить в бункері в себе в закритому оточенні, інформація доходить дуже скайожена, і всі його поплічники – це е, ті, хто дають йому невірну інформацію. І виходить, ну якщо вони познімають спустаментів свої Т-34 і кинуть їх в бій, то дасть нам новітня... Артилерія дадуть нам новітнє озброєння, новітні танки. Воно все знищить як як бляшанки. А ті, хто будуть якісь екіпажі в цих бляшанках, відповідно, їх там по розплющує. І переконані, що навіть і не рідні, не материнні, батьки ніхто і не знатиме, де він дівся тому що те, що відбувається, там для кацапської армії, їм краще знищити і свого е, бійця, ніж потім виплачувати якісь компенсації. Для них е, снаряд, він є дорожчим, ніж життя, е, життя військовослужбовця е, їхнього, з їхньої армії. Вони їх просто знищують і кидають в бій. Чим більше вони посадять у ці бляшанки Т-34, тим більше вони знищаться. Тому, власне, нехай сажають, ми попрацюємо.